Donald Trump 50 a făcut de râs pe Emmanuel Macron, gestul care face înconjurul mapa mondului video. Presubliniere din american Donald Trump. Subliniere i-a completat Marșul lista cu gesturile sale inedite de simpatie diplomatic. După ce aia subliniere terse treacade cade pe costum invitatului său, acesta din urmă fiind pre-subliniere Emmanuel Macron, relatează afe pe subliniere huffington Post. Cum a recurs la acest gest foarte surprins pur imediat înainte ca el sublinierea macron se fac poza comun pentru pres, scrie Ager Press. Avem o cine foarte privilegiat, a sublinierea ce voi întura această cucină treac. A spus Trump în timp ce subliniere tergea cu degetul chiar îmi fac presei bulerul gulerul costumului negru al lui Emmanuel Macron. Trebuie să le facem perfect. Este perfect, a adugat el. Ieredintele francez a perut puțin jenat de o asemenea solicitudine, reacționând cu un râs care nu îi este caracteristic. Dar nu este clar dacă chiar avea metrac pe costum.